Времената са богати, ние когато имаш кожа, а когато имаш братя. Тогава бяхме гладни, сега имаме си всичко и са други времената. Искам да се върна, може би, още веднъж, отново пак да се изпатя. Искам да се върна, може би, още веднъж, да прекърна моите братя. Няма ги, вече отидоха си, тези дни беше гадно, но спомням се ясно и някак липсват ми писна ми. Останаха само спомени, моите братя няма ги празен сега е вртала ни. Няма ги, вече отидоха си тези дни. Беше гадно, но спомням си ясно и някак липсват ми писна ми. Останаха само спомени, моите братя няма ги празен сега е вртала ни. Вече в квартала е пусто всичко. Отиде си, отидоха си тези дни. Останаха само белези, няма и изпомени, защото кой вече помни всичките дни мечти от тогава вече са заровени. Няма ги тези които страдахме заедно няма ги и тези с които патихме заедно няма ги тези с които плакахме заедно няма ги и унези с които се деляхме хляба но сега сме добре имаме си всичко нужно но някак бъртле е сякаш вече всичко ми е чуждо липсва мило нова в гадно време пълно с безчувство което ся не кара да правим това изкуство ако беше мама просто падна капана, който стави дълбока и доста полезне на рана, и само белек остана и няма ги моите, с които заедно всички кървяхме и се борихме, Може би това е края, може би но няма как да зная. Тая ситуация, коя карта да играя В всички играеха на всичко коса боите бяха графитите във всеки под всеки мост Всеки пост, помня и като минавам Просто ми минават всичките сцени През главата като на лента Не искам отново да бъде същото Но искам може би да се върна само за момент, там. Няма ги, вече отидоха си тези дни Беше гадно, но спомням си ясно И някак липсват ми писна ми